Fa dos anys que arribarem a les coses valencianes i rescatar les institucions per a les persones. Conseguirem algo molt important que va ser expulsar el partit més corrupte que ha tingut aquesta comunitat, que és el Partit Popular. Gràcies a expulsar-lo hem pogut posar en marxa iniciatives que no permetran que ningú partit torni a afortar els diners dels valencians i les valencianes. Una d'aquestes iniciatives és, per exemple, la llei de comptes obertes, a partir de la qual qualsevol persona pot veure en què es gasta qualsevol d'uno de, de cèntims que han invertit en aquesta comunitat, però no suficient hem que continuar treballant per a les persones, hem que continuar rescatant aquestes institucions i considero que hi ha dos reptes que haguem de posar a final de, de legislatura. Un repte molt important és el posar en marxa l'Auditoria Ciutadana del Deute, perquè sàpiguem en què s'ha gastat i en què s'ha malgastat cada un dels cèntims i dels euros que va utilitzar o va furtar el Partit Popular i, a més, hem d'aconseguir algo que és de vital importància per a totes les persones, més en el context d'emergència social que vivim en aquests moments. I és una renta bàsica universal per a totes les persones.